يتمنى راد الله فما رأى أباه قد مات قبل ضمه وهو ببطن أمه قد مات قبل ضمه وهو ببطن أمه.